För nu ska Oskar Engberg, min kollega här från Riksantikvarieämbetet, eh, ha en presentation. och Det är du som har suttit och roddat här bakom tekniken. Så nu ska, får vi andra hoppa in här. Eh, välkomna tillbaka. Vi ska ha en presentation om utställningen Rädd och beredd. Oskar, du ska prata tillsammans ja. med Jesper Sedelund från Riksantikvarieämbetet- och även Johan Eckerström från Houdini. Så jag lämnar över till er. Varsågoda. Mm. Tack så mycket. Jag heter Oskar som sagt, Jag jobbar som medietekniker, utställningstekniker på Riksantikvarieämbetet på, på Kulturarvstudion. Tillsammans med Jesper Edelund som ni ser där. Som har varit tekniskt projektledare för det här projektet som vi ska berätta om nu. Och ja, du kan väl berätta något kort om dig själv Jesper? Mm. Eh, hörs jag? Ja. Bra. Eh, Jesper Sellern som sagt har jobbat i utställningsverkstaden under många år nu tillsammans med bland annat Oscar. Eh, och eh, ja ska jag, dra, ska jag köra på med samarbetet och allting ska jag ska vara presenterar. Vi tar det alldeles strax vi ah, okay. Ja. Jesper Sellern. Och sen har vi med oss Johan. Ja, hallå Johan Ekström heter jag. Jag jobbar på ett litet medieproduktionsbolag som heter Odini i Stockholm och har hjälpt till att ta fram innehållet på de här skärmarna. Mm. Det, det, immersiva, det digitala immersiviteten i utställningen. Och vi kommer komma tillbaka till dig Johan lite senare, där du kommer få berätta om ert arbete. Ja. Hur gick det gick till liksom. Så. Men först så kan vi väl prata lite grann om utställningen, Jesper, och samarbetet. Mm. Vad det är för något? Mm. Eh, utställningen då, Rädd eller beredd ett samarbete mellan oss på Riksantikarieämbetet, MSB, Myndigheten för samhällsberedskap och eh, SFHM, Statens försvarshistoriska museer. Och vi började faktiskt med det här och prata om det här redan, jag tror det var i slutet av 2019 eller någonstans där som det påbörjades och snackade, så det var alltså eh, innan pandemi och innan Ukraina kriget och, och allting sånt där. Eh, och, så det är såklart, hela utställningen har blivit mycket, mycket mer eh, relevant nu eh, i den situation som vi är. Men eh, eh, samarbetet eh, eller syftet med, med den här beredskapsutställningen vi säga, det är att ur ett samhällsaktuellt och försvarshistoriskt perspektiv öka kunskapen om Sveriges och individens beredskap i, i händelse av kris eller krig. Och målgruppen som jag fokuserar på är gymnasieelever och unga vuxna som eh, både MSB och eh, Statens försvarshistoriska museer har rätt svårt att nå. De beherr sig inte till museerna så ofta och de tar inte del av information och sånt som kommer från MSB i, i övrigt. Eh, Vår del i det här är att utveckla liksom utställningsmediet, eh, utställningsverkstan och Det är med allt från miljö till energi och teknik. Och fokus då i det här har ju varit det flexibla och vandringsbara utställningsformatet. Och det som vi gör i det här från utställningsverkstaden håll Just Utställningsverkstadsvalet är ju helt fritt att använda av andra så vi ska dela med oss så mycket som möjligt nu efter projektets slut i så många kanaler som möjligt. Och Är det någon som har några frågor eller vill ta del av det så hör av er bara så, så är det helt öppet. Eh, vi har satt upp ett effektmål med den här utställningen och det är nog alla, vi ska verka i alla Sveriges 21 regioner ska den här besöka på en gymnasieskola eller fler, lite beroende på hur stor region och så det är. Den ska turnera fram till ungefär 2025. Och vi ska nå mellan 17 till 20 000 elever ungefär. Med den här utställningen. Och det ska även skapa en bra... Ett effektmål som vi även har satt att det ska skapa en bra plattform mellan, mellan skolan och... MSB, hela beredskapsfrågorna överhuvudtaget, skulle jag kunna säga. Eh, vi har delat upp projektet bland oss tre myndigheter, så att det är så att, att vi då, som jag förklarade står för produktion och utveckling här i utställningsverkstaden. MSB har stått för kommunikation och marknadsföring och innehåll. Eh, och eh, statens försvarshistoriska museer då har stått för projektledning, pedagogik, innehåll, skolmaterial eh, och förmedling av resultat och så ligger även på dem sen. Samt att de har fått ta eh, turnéläggarbiten nu. Externt har vi haft med oss i gruppen Musea som har varit formgivare. Vi har även här i verkstaden under sista produktionstiden här när det var mycket att göra haft med oss två lokala snickare såklart. Codini har hjälpt oss, Spree har hjälpt oss och vi har även haft en extern projektledare som Ann-Marie Kastrup. Vilket har ju varit jättebra att ta in en extern projektledare. Så här, när man är tre myndigheter som är rätt stora allihop och, och så, där, så har det funkat jättebra. Innan vi satte igång samarbetet så gjordes det en ordentlig förstudie. Eh, runt om i hela Sverige, olika skolor, olika lärare eh, och andra relevanta personer och, och eh, även då mycket elever om hur de ville ha eller ta del av informationen kring beredskap. Mycket utgår ju från den här, jag vet inte, om, nej, det var svårt att se. <går> det går kanske inte. Ah, ja. Broschyren i alla fall, den här eh, om krisen eller kriget just... Ja. Många vuxna har sett den, men det är svårt att nå, som sagt, de många vuxna och gymnasieeleverna. Dels det, och sen så, såklart beredskap ur, ur ett historiskt perspektiv, som är SFHMs del i det här. Och det var roligt för att det kom fram till att man vill inte ha något digitalt material att lära sig från paddar eller via dator, någonting, utan man ville åka till ett museum eller att det kom föremål eller museet kom till dem eller någonting. Man ville göra lite som man gjorde när jag gick i skolan, att, att man tog sig ifrån lärosättet och, och ut. Eh, och då började vi, och, och såklart med lite referensgrupper och så under tiden, så började vi jobba fram ett, ett typ av format. Eh, och i sommaren 2021 så började vi med en prototyp som vi gjorde en liten del bara för undersök om vi skulle kunna göra en manusutställning som skulle kunna vara utomhus och eh, vara helt självförsörjande på el. Så vi testade solceller, vi testade bränsleceller, vi testade vindkraftverk och, sådär, och ställde ut det på kaserngården ute vid tingsdelen Försvarsmuseum. Men eh, ja... Vi kunde rätt snabbt se att det skulle inte med den tekniken som det väl blev här i slutändan så skulle det faktiskt inte hålla. Det var ju även så att man gjorde lite undersökningar på att se om det är så att utställningen skulle kunna vara i klassrummet eller att den skulle vara ute på skolgården och att man skulle kunna gå runt utställningen och jobba någonting. Men vi kom fram till att... Man gärna ville vara inomhus eller i en annan lokal. Så då bör vi ju kika på en container. Då. Vi har jobbat med container förut eh, ur vissa andra aspekter. Och problemet med container är ju ofta att det är, det är ett rätt smalt avlångt utrymme. Eh, Fördelarna med en container är ju att det är rätt enkelt att frakta. Det finns färdiga liksom, fraktpriser på allting. Eh, och man kan köra det både med tåg, och med båt och med lastbil och så vidare. Eh, så ur den aspekten så är det, det går att göra det, ur miljömässiga aspekter så är det också rätt bra. Till slut då med lite eh, research hos oss så hittade vi en sån här 3i1-container som det heter. Eh, just den här som vi köpte eh, begagnad står i Norge och har agerat som eh, en del av ett fältsjukhus nere i Turkiet under Syrienkatastrofen där nere, eller flyktingkatastrofen. Eh, så vi köpte den, den var inte jättebillig, den kostade ungefär 450 000, men den var ju inte ens använd. Eh, och vi fick ett isolerat och bra rum på ungefär cirka 36 kvadratmeter, så det blir ändå ett rätt bra utställningsrum när det gäller eh, uppfällt. Jag tror Jesper att nu måste vi börja prata om, om själva utställningen lite grann. Har vi har ett bildspel som vi ska titta på som vi kan mm. prata lite till. Eh, där vi kommer se då utställningen alldeles strax. Staffan står här själv bakom och får hantera två datorer, och bildmixer. Så. Men där har vi, ska vi få upp bildspelet i fullskärm. här. Ja, här ser vi nu utställningen på plats. Eh i Östersund på, på gymnasieskolans gård. Du kan ta nästa bild Staffan. Så det är, här ser man en container en utfälld. Det som ni nyss såg som en digital prototyp i bakgrunden av Jespers skärmbild. Och man går då in på den här rampen som man ser på vänstersidan. Vi kan gå in i utställningen nu tror jag. Och här är du in i utställningen och det är inte... Om man spinner vidare på det som Lina berättade tidigt i morse: att det första riktigt immersiva mediet var kanske museer eller utställningar. Och det här är ju en immersiv upplevelse i rummet i sig, som vi har då förstärkt med den här digitala immersiviteten i fönstren. Och utställningen i sig är ju en upplevelsbaserad och nästan som en workshop. Den, Klassen delas in i fyra grupper, eller en halvklass delas in i fyra grupper av fyra personer, så är det en samarbetsstation i varje hörn av utställningen. Och så roterar de var femte minut ungefär och får prova på lite olika. Kan du berätta något kort om de här olika stationerna Jesper, var de, var de deras teman och så där kanske? Ja absolut kan jag göra det. Eh, nu ser ni, jag kan börja med den preppad stationen som ni ser i bild där borta. Eh, på den så är det 30 stycken olika kuber, orange kuber som sitter i en hållare på väggen. Där det står typ så, toalettpapper, eh, vattenbehållare, tändstickor och så vidare. Och man kan vrida och vända på kuben och läsa information om, om, eh, om det här föremålet som kan vara bra att ha hemma i händelse av kris eller krig. Och, eh, tillsammans i grupp då så ska man göra. Man ska välja ut fem stycken utav de här kuberna. Som är Allra bäst att, att ha hemma. Eh, när man har gjort det så sitter det på vänster sidan om den här lilla utbyggnaden som ni ser där vid brasan så sitter det en hållare med fem stycken olika fack där man placerar in de här kubarna efter efterhand och det börjar lysa grönt när de har läst av eller sitter en läsare i botten när den har läst av och när man är klar och har gjort val eh, så trycker man på en knapp då får man ut ett kvitto på, på de valen man har gjort och det här kvittot tar man då med sig sen till vidare diskussion in i klassrummet. Man jobbar ju här i halvklass och den andra halvklassen är kvar inne i, i skolsalen Och det är en FFO, Försvarets frivilliga organisation, som är med ute i containern och ger ett intro, och ger ett avslut till allting. Och en som är inne i klassrummet också. Så att det, det finns ett gediget klassrumsmaterial utöver det här. Du nämnde ju tidigare, Jesper, att eleverna önskade att det inte skulle vara en digital upplevelse i en iPad. Man kan säga att allting i den här utställningen är digitalt, men det är gjort på ett sånt sätt att det är taktila upplevelser och analoga upplevelser, men bakomliggande är digitalt. Absolut. Kan man säga. Vi kan ta nästa bild, Staffan. Ja, du kan gå vidare. Där, på precis. andra sidan ser man den här Värdera-stationen. Ja, jo, precis. På de här orange skyltarna så står det då en, en, en introtext kan man väl säga till varje station. Värdera är en station där man ska jobba med källkritik. Eh, och det, vilket är speciellt viktigt under, under händelser av kris och, och, och krig. Eh, och Det börjar med att man i grupp eh, ställer sig vid den här radion som ni kanske ser. Det är en vevradio på ett där. Där ska man leta sig eh, fram till rätt frekvens, som är VMA-frekvensen i din region. Eh, och den är olika runt om i hela Sverige. Vi har gjort en lite analog, eller den är väldigt digital inuti, men eh, analog på utsidan kan man säga. Så det är lite roligt att se skoleleverna här och börja jobba med en sån analog eh, helisk skala. Eh, en vevar för att väva ström, som är en sån eh, vevradio som man kan ha hemma. Och den andra, eller flera andra, leta sig fram till rätt. Sålla ut bland olika frekvenser och leta sig fram till rätt frekvens. När man har gjort det, träffar rätt, lyssnar klart på det VMA-meddelandet. Då kommer eh, mobiltelefonen, som ni ser där emellan de två range-skyltarna, rakt fram, tändes upp. Och där ska man också göra en källkritisk övning. Fast det är utifrån olika appar som finns. Eh, som man får gå in och läsa på och sen så får man värdera det värderar de olika och vilken som är rätt då. och då är det ja, den som är rätt är ju MSB Sap tror jag det är, eller om det är Sveriges Radio som information. gjort det givs ja. precis ja. Och mm. vi, vi kan ta nästa Bild Stefan ja och nästa igen precis ska vi se om det finns någon ytterligare kan ta nästa får vi se –Nej. Ja, du kan du Nej. Vart, det där, snart ja. Hoppa tillbaka ett steg om det går Staffan. Ja, det är två stationer Så, till. ser två stationer till, men jag vet inte om vi behöver gå in jättedjupt i det. Det ena är en station som, där man, man ser fyra personers beskrivning av när de upplevde kris. Så man ser små korta filmer. Och sen har vi en till station som heter Kartan där man, man ska navigera sig fram under en kris i en fiktiv stad och, mm. genom att ta snabba beslut. Och sen leder de besluten till olika händelseförlopp. I, där slutet... har vi ju, man kan ju, I den stationen med personer som berättar sina historier så har vi ju även med oss föremål i Montreal. Ja, precis, det är där föremålen i utställningen finns som är knutna till de personerna. Det, det ni har sett på nästan alla bilder här det är de här fönstren. Och det är det som är den immersiva upplevelsen som pågår under tiden man workshopar utställningen. Så medan eleverna, den här halvtimmen de är i utställningen, medan de workshoppar så händer, går det från det vackra vädret som ni ser nu. Det är alltså stora bildskärmar som är fönster ut mot omvärlden, fyra stycken. Då går det från det vackra vädret och blir successivt värre och värre kan man säga, och slutar i, när de har gjort sin sista workshopövning, slutar det i en orkan och ett strömavbrott. Så det kommer vi få se en rendering som Staffan har gjort uh, alldeles strax. Men först ska vi ta nästa bild bara och visa. Ja, du kan få ta bilden, sista bilden där. Uh, näst sista är väl på när ni hoppakt. Där här kan vi se eftersom det är en vandringsutställning då, när vi håller på att packa ihop den. Så alla de här väggarna som sitter efter längs med containerns väggar på insidan är de tvungna att plockas ner och monteras i det fraktutrymme som finns i mitten av containern. Och då bär då samtliga väggar bär sin egen teknik i form av bildskärmar och mediespelare och belysning och liknande. och så tar vi väl en sista bild på containern ihoppackad så där är den uppfälld man fäller, fäller ner taket och upp golvet eller tvärtom upp med golvet och ner med taket. Mm. Ja, det är, det är som... ja. Ja. Ja. Men då ska vi kunna hoppa över till den här renderingsfilmen kanske. Ska vi hoppas att ljudet går igång där också. Ska vi se... Ja. Det här är lite meta meta för som ni kommer få höra Johan berätta om snart så är det, det som filmerna som syns i fönstren gjort i Unity och sen har vi lyft in den de filmerna i Unity igen för att producera den här renderingen. Så här är ett snabbt spolat förlopp kan man säga. Jag vet inte om vi har något ljud. Det här ska vara Uh, och vi ser att det börjar komma lite moln på himlen, och man börjar det på ordentligt. I verkligheten det, det är här. Det är inte här. Det blir fyra här. Det är inte här. Det är väldigt här. Det sense la fructe d'armene un spazi da tutti på musik- vi sergas in väschko Ordna till, det var väldigt snabbt här. Eh, och belysningen kommer tillbaka, och så samlas klassen och har en genomgång med, med den här FFO. -n. Så det är, eh, en, ja, det är en, den, vad den var den immersiva upplevelsen består av. Nu ska vi se, du kan det stänga den, och så kan vi koppla upp Johan och Jesper igen. Ska vi se. Eh, när vi kom med beställningen till dig Johan så visste vi inte riktigt kanske hur det här skulle gå till. Kan du berätta lite om processen hos er? Är det här någonting som ni har, har ni gjort något liknande tidigare eller hur tänkte ni? Nej, det, det var första gången så det var väldigt spännande för oss med. Det är ny teknik, alltså inte bara för oss utan tekniken är ny för alltså, de här lösningarna har inte funnits så länge. Men det var ju jättespännande för oss att få prova på de här sakerna. Men vad ska man säga? Det uppdraget som ni gav till oss var att producera bildmaterial för de här fönstren: som skulle då gå från strålande väder till att avsluta sig till kända med kaos och storm och strömavbrott. Och, och Först så kanske. Ni hade ingen riktig, ni presenterade ju inte någon lösning heller för oss, utan vi fick ju lösa den näten. Knäcka den näten. Och då kanske det första som jag tänkte på var att kan man göra det här med arkivbilder? Ja, det blir svårt för det ska vara svensk miljö, hade ni pratat om, det ska gå... Det skulle eh, finnas realism, det skulle vara fyra vädersträck och hur kan man göra det här? Det är jättesvårt att samla in den typen av material. Och sen har jag privat ett ganska stort tv-spelsintresse och jag är intresserad av... Teknik bakom tv-spel och sånt, ut ja, utanför jobbet. Och då har jag sett att man har börjat göra film med spelmotorer. Så att då tittade vi på Unreal Engine 5, som är ja, det, det, det nya på, på den eh, horisonten. Och så undersökte vi lite hur, hur vi kunde använda den typen av eh, teknik i det här sammanhanget. Och i april i början av april så hade vi ett möte och då presenterade jag det här förslaget för er. Och en av de här framgångsfaktorerna ska jag säga är att ni som beställare var väldigt öppna för den här typen av lösningar som är oprövad. Och, men ni, ni, ni vågar liksom tro på den här idén. Och det var ju jättekul för oss att, att, att göra det här. Men det fanns ju himla massa utmaningar i det. Det, var ju liksom, det skulle vara realistiskt, vi skulle göra en animation som inte ser cartoonish eller tecknad utan, utan vara så immersiv och, och verklighetsnära som möjligt. Sen skulle det finnas svensk miljö och det skulle finnas andra typer av svenska konnotationer i materialet. Men ja, det funkar ju ganska bra tycker jag. Och sen kan man väl säga att den här tekniken ger oss en väldigt massa möjligheter att göra andra saker. För att vi har byggt upp en, modellerat en tredje värld som man i teorin kan röra sig i. Men nu, har vi, nu är vi i en stuga så att säga, med fyra vädersträck så det fixerar i kameror. Men man kan också, ja, det, det, hela världen är byggd i 360 så vi kan gå runt i den här och uppleva saker på nära håll och i ja, bilar till exempel och, och så vidare. Mm. Man kan också ta i och med att det är en spelmotor så kan man då plocka över det här till mobiltelefoner om man skulle vilja det och fortsätta liksom där så man gör ja, som en spelupplevelse. Ja. Man kan också säga att i själva upplevelsen så är ljudet väldigt centralt också. Det är kanalsljud mm. så att det kommer ljud från olika håll som som stämmer överens med det som händer i bilden. Ja, just det. Alla de här bilderna och ljudet är ju då synkroniserat. Det är egentligen inte äkta 7.1 ljud för att vi har i en 7.1 miljö så har du en fixerad tittningsplats eller vad man ska säga, en kameravinkel. Men nu är vi på flera olika ställen, det är flera grupper i rummet och sånt. Så då blir det mer att om det kommer en blixt på höger sida, ja, då kommer det därifrån ljudet och så ja, det är det ju samma rum. då. Mm. Mm, precis. Eh, vad skulle du säga som, som utförare och företag när ni kommunicerar med kulturarvsaktörer, och så där, vad, vad, vad är bra beställarkompetens ur ett perspektiv för en sån här grej? Nej, men det, det var Även om det kanske var lite fåordigt så var det ändå en tydlig, tydlig beställning som hjälpte oss att, att, att träffa rätt, så att säga. Och mm. eh, det var tydligt liksom vad det var ni ville berätta med de här sakerna och då, det hjälper oss att, att formulera det. Sen, så kan, sen hör det ju till våran, både kompetens och eh, eh, alltså vår roll i att hitta lösningar som passar i, i det sammanhanget. Som, mm. eh, och, ja, en, en utmaning i det hela, det var lite kort om tid kanske, så att eh, vi har byggt ganska mycket, det, det är på eh, assets eh, som vi har tweakat och gjort om till svensk miljö, men att bygga med assets, det betyder att man har som en bildbank med eh, ja, träd och, och ängar och sånt där, så kan man lägga in det på de här olika polygoniska ytorna. Och, och sen så lägger man in lite saker som gör att det känns mer svenskt. Och sen, Men det är väldigt enkelt i den här miljön då att byta. Vid något tillfälle, i ett tidigt skede, så sa det att det skulle vara en vacker sommardag. Men sen så byttes det till en mer ja, neutral svenskt väder. Och det Sådana saker är ganska enkelt och det är också enkelt att byta väder. Att, vi gjorde en hel vädersimulator med översvämningar och sånt där. Så man kan liksom dra i en spak och så se vart man, ja, mm. vart man hamnar. Ja, spännande. Du, Jesper, vad mm. kostar en sån här grej? Om man tar själva en immersiva upplevelse? Ja, runt 300 någonstans va? 1000 tror jag. Det blev i slutändan och sen så har vi ju såklart till de andra upplevelserna runt omkring, vi har ju tagit hjälp av Spree och så också. Ja. Sen resten har vi ju gjort själva. Beställningen till Houdini kostade 300. Ja, ja, och sen är det hårdvara och alltid rest, övriga utställningen utanför det förstås. Ja. Ja. Precis. Ja men tack så jättemycket. Har du något att tillägga Jesper? Nej, jag såg att det var en fråga här i chatten bara som jag kan svara på, på rakt av. Eh, Vad om vi har fått någon respons från eleverna? Och vi, har ju, vi har ju såklart använt oss av referensgrupper under hela tiden, liksom, men det är ju svårt innan den färdig produkten är helt klar. Men nu har den stått i Östersund i två veckor. Eh, upplägget är så att den ska vara i Östersund och Falund. Och sen ska den vara på något museum under jullovet. Och sen så blir egentligen huvudinvigningen i Umeå vecka två. Eh, och det var bara för att vi ska få testkörden den lite eh, under tiden. Det dyker alltid upp barnsjukdomar och vi ska ändra och tweaka och sådär. Eh, och den responsen som vi har fått ifrån, från eleverna är övergripande jättebra. Vi märker att det är vissa av de här stationerna som tar lite kortare tid än de andra. Så vi behöver addera mer information eller mer moment. Kanske på några. Eh, och sen är det vissa stationer där de står kvar och diskutera. Tanken är att de ska diskutera och jobba med varandra. Eller samarbete. Och vissa som preppingstationer. Där kan de stå kvar och diskutera långt efter tiden har gått ut. Så, eh, så att det finns vissa sådana grejer som vi måste justera. Och sen i den här eh, sista stationen som heter Agera. Hur man, hur man ska röra sig eller vad man ska göra om strömmen går. Och det finns någon kommunikationsnät via wifi Eller... Telefon eller wifi. Eller någonting. Där eh, har vi valt avsiktligt att det liksom inte skulle bli något riktigt så att det kunde gå riktigt illa utan det är egentligen att man kan gå runt i olika val hela tiden och aldrig göra någonting fel i princip. Det är väl en sån kritik som de vill att man ska kunna göra det fel ordentligt och att det ska hända någonting illa. <laughs> ja, det, det var väl lite i början av projektet också prat om, om krig skulle finnas med i. Mm i utställningen? Absolut. Eh, I och med Ukraina kriget så valde vi ju bort det och valde naturkatastrof istället. Eh, och, men det, krig är ju absolut en typ av kris som kan hända och, och komma närmare och närmare. Liksom. så det är ju någonting, Nu när vi har ett bra samarbete med Johan på och ting, det finns ju alla möjligheter att byta ut material eller göra fler material till de här fönstrutarna och utsikten ut mot utvärlden på det framöver. Mm, tack. Jag, ska, jag ska bara säga en sak till att den ska turnera ändå fram till 2025 och som sagt i perioderna emellan den är på skolor så kommer den även att stå hos museer. Med allmänheten som målgrupp då? Med... Yep. Kan jag säga en sak bara ja. som jag tyckte, tyckte att vi glömde det var att den här är ju gjord på ett sånt sätt att man kan stega sig fram de här olika eh, vädernivåerna, alltså från eh, bris till eh, hårdstorm. Liksom. Så att man, det är inte en, en, en linjär film som vi tittar på utan man knappar sig fram så att säga. Det kanske ja. är bra. Jag tror Lina, vi hade en fråga till i chatten. <hör> Ni ska få svara på den. Kortfattat, innan vi sen går mm. till lunch. Spännande genomfört. Finns det någon tanke att använda sig av spelet, alltså miljön, vidare i förmedlingen till eleverna? Ska jag svara på det? Ja. Ja. <laughs> ja, det finns sådana tankar och vidareutveckling. Det är ju så att den här utställningen kommer ju bara att kunna passera tyvärr på vissa skolor runt om i varje region. Och det eh, finns då ett stort material för klass, klassarna som inte har möjlighet att ha den på sin skolgård eller resa till den. Så absolut så finns det sådana tankar och viss del har redan gjorts men det kommer att vidareutvecklas och göras mer. Tack. Tack så jättemycket Oscar, Jesper, eh, Johan för er, er, ert föredrag. Eh, vi ska alldeles strax bryta för lunch. Men...